Já začnu tím, že vypatříte k velmi vytíženým ženám, kromě rodiny, tak máte i mnoho dalších aktivit a funkcí. Zajímá mě proto, jak nakládáte s vlastním časem, jak, jak, si, jak si ten den režirujete. Čím dá, tím víc uh, si věci musím plánovat. Mm -hmm. A musím, musím se opravdu zamýšlet třeba nad tím, aby mi práce nesmědla úplně všechny čas. A pro mě je hrozně důležité, abych vedle práce, která samozřejmě je náročná a která, která se bere spoustu času. Měla právě ten čas i na rodinu, jak už na děti, na manžela, na snádnoucí rodiče, ale i na přátelé, s kterými se snažím setkávat. Ale i čas na to, aby chodila třeba do klátera, nebo viděla se se svými přáteli ze společenství anebo šla cvičit. Ja, takže já si totiž myslím, že je hrozně důležitý, aby i ten aby vedle toho pracovního života byl ten rodinný a byly, byly udržované kontakty s přáteli vedle, vedle vlastně toho, že člověk nějak duševně pracuje, aby měl i fyzický pohyb a aby ten jeho život měl i nějaký duchovní rozměr. To je všechno pro mě důležité. Uh -huh. Jako ženy se vás nevyhnutelně musím zeptat, jestli to kloubení vlastně té práce a té profese a těch všech dalších aktivit, je podle vás pro tu ženu těžší, náročnější, než pro muže, protože vy jste žena ve vysoké funkci a v těch funkcích se těch žen moc nepohybude. Já si myslím, že je to těší, protože přece jenom, jenom já jsem asi i velmi konzervativní tradiční žena, takže já, i ráda, já vlastně i ráda vařím a, a je to v nás tak, že se staráme i o většinu věcí, které se týkají provozu domácnosti. Uh -huh. takže, takže i pro mě osobně je to poměrně náročný, ale a také je pravda, že třeba konkrétně v politice si myslím, že je málo protože ona je časově strašně náročná a je strašně náročná zejména na večerní hodiny a víkendy. A to přirozeně ten, kdo chce, chce třeba se věnovat rodině, tak je to čas, kdy je radši s rodinou. Myslím si, že to je jeden z důvodů, uh -huh. proč je méně žen v politice. Uh -huh. Pokud vím, tak byste uh, uh, velmi radikálním odpůrcem nějakých kvot, nějakého stanovování prostě počtu, kolik žen má, kolik procent žen má být v jakých funkcích. Uh, proč to takhle vnímáte? Protože si myslím, že by to bylo pro nás tak trochu nedůstojné. Uh -huh. Říci se jsi zkrátka na té kandidáce, protože tam ženy mít musíme. Uh -huh. na, druhou stranu, na druhou stranu určitě by byla na místě větší podpora žen uh -huh. a je na místě o tomto problému mluvit, protože to, že je to, tak malé zastoupení žen v politice, to, že je tak malé zastoupení žen třeba i v biznesu, tak uh -huh. je špatně, protože zkrátka, a často se o tom mluví, je to zkrátka o tom, že žena společnost by se neměla dovolit. Nevyužít dostatečně potenciálu 50% populace. A my tvoříme 50% populace. A já si myslím, že určitě jsme nenahraditelní v té rodinné roli. Já si myslím, že je velmi důležité, aby ženy měly děti, že to je pro společnost hodně důležité. Ale myslím si, že žena má mít možnost mít i rodinu, i kariéru a že když nastane třeba ten čas, že už děti jsou o něco starší nebo, nebo je to rodina, kdy třeba ten manžel více participuje na péči, třeba i o malé děti, tak je důležité, aby žena tu možnost měla, aby se nesetkávala s předsudky. Uh -huh. Jaké hodnoty si myslíte podle vás ta žena do vedení firm, organizací vnáší? Co jiného tam vnáší uh -huh. než muž? Tak já si myslím, že jsme poměrně racionální. Uh -huh. a Myslím si, že už tím, že a já tu zkušenost mám třeba, i když jsme, jsem byla na radnici a přicházely ženy po mateřské rovolené byly mm -hmm. mimořádně výkonné. hrozně se mm -hmm. do práce těšily. A je to i tím, že my, ať se nám to líbí nebo ne, tak mnohdy musíme sládnout strašně moc věcí. Že opravdu, a každá z nás to ví, když jako současně, současně vaří, současně se snaží dělat něco na zahradě, současně píše úkoly s dětmi a, a tak dále, mm -hmm. tak, tak myslím si, že tyhle kompetence pak vnáší i do toho pracovního prostředí. Myslím si, že umíme lépe naslouchat, že méně, méně dáváme projevit takové to své dravé ego, že to spolitování musím říct, že naši mužti, kolegové mají v sobě v sobě víceméně sebereme vážně, protože upřímně řečeno není nic smutnějšího, než pohled na člověka, který sám sebe sebere mm -hmm. příliš vážně. A všechny tyto, tyto faktory si myslím, že mohou skultivovat prostředí, včetně politiky. Uh -huh. Má podle vás smysl dělat biznis, dělat politiku, dělat top management? Určitě, určitě to má smysl. Já, já musím říct, že mám velkouctu i k lidem z biznesu, protože oni vytváří pracovní místa a, a mají velký vliv na to, aby jsme byli prosperující zemí. A já jsem dělala, jenom krátkou dobu jsem podnikala, ale i tak si myslím, že, že zkrátka tady ta zkušenost třeba i pro politika je moc důležitá, aby se vyzkoušela, jaký to je si uživit sám sebe. Okay. A co se týče politiky, určitě má smysl pro mě, když jsem se jako ohlížela na těch sedm let, kdy jsem ve sněmovně, tak jsou úplně konkrétní věci, hmatatelné věci, které vidím. Je to třeba 2000 dětí, které dnes žijí v rodinách, víc to, aby byly v dětských domovech, větší podporu, aby péče se podařila tady ta věc. Je to více peněz pro malé obce. Je to celá řada dalších věcí, je to racionální pro evropská politika, a to já se snažím velmi se spolupracovat třeba i s Vyslanstvím Spojených států a Izraela, protože si myslím, že naše prozápadní orientace je pro naše budoucnost hrozně důležitá. Je to celá řada věcí jako podpora zákona na podporu exportu, který jsem prosadila a díky kterému vznikly tisíce pracovních míst. Je to opravdu je toho spousta a má to smysl. Má to smysl a každý z nás povídá za to, jak ta naše společnost bude vypadat. Když se bavíme o smyslu a bavili jsme se o čase. Jaký smysl pro vás mělo jít studovat management? A jak časově vlastně jste to byla schopna skloubit studium tak, náročné, tak náročného kurzu s, s, vlastně s vašimi aktivitami? No, samozřejmě samozřejmě, každý studium vám dává hodně času. Mm -hmm. Ale na druhou stranu moje zkušenost uh, z TC Business School byla skvělá, protože, protože jsem tam potkala spoustu výborných lidí, jak ze strany lektorů vedení, uh, vedení školy, tak i ze strany kolegů. Mm -hmm. a musím říct, že mi to podstatně víc dalo, a kdybych měla ale říct si jednu jedinou věc, kterou mi to přineslo, tak, tak mě musím říct, že okouzl princip lockframe, který, který můžeme velmi dobře použít i při řízení toho osobního života. Protože ve chvíli, kdy se zkrátka řeknu, že mým cílem je kromě kromě nějaké práce. práce i zájem o rodinu, o to, abych se viděla s přáteli, tak když potom si zpětně, i zpětně podíváte, jak třeba podíváte se na svůj diář, dělíte svůj, jak dělíte svůj čas, tak tam musíte přímo tyhle vlastně ty, ty věci vidět. Takže A na druhou stranu třeba si řeknete, tak jak jsem dneska strávila ten den a vyjde nám z toho třeba, že jsem koukala půl na nějaký televizní pořad a, a protože třeba jenom jsem byla unavená, a, tak a podíváte se jako na svou na své cíle zjistíte, že vaším cílem jako není marnit čas, tak si můžete vlastně i obráceně, obráceně vlastně nějakým způsobem regulovat, regulovat to, co děláte, tak, aby se to nerozcházelo s těmi tím cíly. Krásně jsme se vrátili zpátky k tomu času, k tomu nakládání s tím časem. Vraťme se ještě zpět k ženám. Co byste vzkázala ženám, ať už činným v biznesu, v nějakém top managementu, nebo i třeba v. Zastupitelstvo na úřadě, jak mají bojovat s předsudky, jak mají překonávat ty, ty obtíže, kde mají brát pořád tu energii, do toho vkládat své síly? Tak každý, každý síly a energii získáváme někde jinde. Mm -hmm. První je to třeba víra v Boha. A určitě, určitě tento rozměr mého života je pro mě hodně důležitý, ale rozhodně by se ženy neměly nechat odradit. Někdy se opravdu setkají s předsudky, někdy s nečistickým prostředím, je, je, to, je to tak, mm. ale já si myslím, že by si měli zachovat svoji důstojnost, své sebevědomí, uh, protože si myslím, že když člověk si váží sám sebe, tak zkrátka až tak není závislý na tom, co si myslí a co si myslí ti lidé okolo. Uh, myslí ti lidé okolo něj. A rozhodně, kdybych se podívala na tu část politiky, tak bych opravdu velmi doporučovala ženám, aby se zajímali o tu komunální politiku, aby tam třeba i začali, aby si tu politiku vyzkoušeli na té komunální úrovni, protože i já jsem vlastně 12 let byla v komunální mm -hmm. politice a musím říct, že to je výborná průprava uh, pro tu politiku uh, té parlamentní úrovni. A myslím si, že je moc na tom, aby tady i do budoucna byla demokracie. A ono totiž tady ten předpoklad je strašně důležitý i pro ten biznis, proto možná ne vždycky si všichni uvědomují, řeknou, nás se to netýká, nebo vy vám nepůjdeme, nebo je nám to vlastně jedno. Tak ono je, to, ono je to jinak. Ono vlastně to, aby tady byla prosperující země, demokratická země, to je vlastně i podmínka toho, aby základní podmínka pro to, aby se tady dařilo i tomu biznisu. Takže určitě, určitě bych chtěla moc poprosit, aby nezavírali oči a přestože ta politika někdy se zdá taková jako divoká, nepěkná, dělou se tam ošklidý věci, tak ono to tak je i v jiných zemích, i v těch demokratických vyspělých, jako je Británie nebo Francie, to v demokracii patří, ale bylo by špatně, kdybychom právě z těchto důvodů jako rezignovali. Každý z nás musí na svém místě, ať už je v biznesu, nebo v politice udělat to, co může, že se ty věci o k dobrému a podporovat dobré lidi a dobré věci a, a já věřím tu dobrou budoucnost Já si myslím, že krásně se nám to i prolíná, mám pocit, že je ta paralela politický svět a svět biznesu, že tam existuje, že, že vlastně je to hodně podobné, ať už se týká, ať už jde o ty ženy samotné, ať už jde o nakládání s časem, o nějaký, nějakou vizi do budoucna, vidíte to stejně? Určitě, tu Určitě, vizi musíme hledat společně. Mm -hmm. Já si myslím, že on totiž nikdo zvenku nepřijde neřekne nám, vaše cesta je taková, mm -hmm. taková. Mm -hmm. uh, je to na nás, kteří tady žijeme, musíme hledat tu cestu tak, aby opravdu tady ta země, kterou přenecháme se těm dalším generacím, kteří přijdou po nás, byla v co nejlepším vztahu. A opravdu si myslím, že Česká republika má veliký potenciál a že Buď budou uh, lidé z biznesu, ale teďko nemyslím oligarchy, a, a politici spolupracovat mm. jako na, té, na té cestě dopředu. Takže, a, takže uspějeme. My jsme, máme velké tradice, už v 19. století jsme, ve 20. století jsme byli jednou z nejvyspělejších zemí mm. světa a máme na to se, na to, to trajektorii vracet.